هذا الجهاز نوفا 3 بس تركب الشاحن شايفين شوفوا التستر كيف طفى صار يعمل ريستارت ريستارت غيرت له القاعده تبع الشحن ومتاكد منها 100% لكن شوفوا لما بدي احطه كمان لاحظ عندي هون طب لما بسحبه براستر تستر برستر على الكامل وبرجع بشتغل من اول وجديد، ملاحظين؟ طالما انا شايله، خلينا نشوف وين المشكله بالضبط ونتبعها ونحلها سوا. السلام عليكم شباب الله يعطيكم العافيه معانا اليوم هواوي نوفا 3 وهذا الهواوي مش مفتوح ولا حدا اشتغل عليه سابقا، لكن الجهاز اجاني انه بس تحط قاعده الشحن فورا بيعمل ريستارت ال ال التستر، تمام؟ انا راح ببالي انه قاعده الشحن انت كان لازم انت تجربها انا ما يعني لاحظت عني اني انا ما كنت بدي اسجل فيديو لكن طالما العطل اكبر من ما توقعت انا فلازم اعمل عليه فيديو اول خطوه رحت غيرت قاعده الشحن بدون ما افحص وبدون ما اعمل شيء وهذا الشيء كان غلط 100% لانه دائما احنا لما بنشوف انه في شورت بالقاعده خلص معناته الشورت بالقاعده او باليو اي فانا ما خطر على الا اغير القاعده مباشره غيرت القاعده ونفس الموضوع بقي الجهاز طيب اليو اي طب كيف بدنا نتاكد من اليو اي رحت انا فصلت فصلت الشريط العلوي هذا الشريط, الشريط. العلوي هذا اللي بينقل الخمسة فولت واللي مسؤول عن الشحن رحت فصلته من فوق مثل هيك يعني وحطيت بالشاحن الجهاز ما عمل ريستارت تمام بعد ما غيرت القاعدة فهون عرفت انه انا لازم اعمل فيديو لانه العطل بالبورد فوق ما عندي الا مخطط البيت ماب فقط يعني البيت ماب اللي بيعطيك مثل ما رح تشوف الان النقاط البديلة يعني بيعطيك التوصيلات هاي النقطة الخمسة فولت تمام راح توصل لعندي لهون لاحظوا وين اجت لعندي اجت على هذا المكان اجت على هذا هذا الاي سي وعلى هذا المكثف على النقطه تحت الاي سي من هون وعلى المكثف كما يعني هذول متهمين الاثنين وفي عندك كمان متواصلين مع نقطه ثانيه معلش انا لاحظوا وين متواصلين عندي متواصلين هون تحت قاعده السم يعني كل هذول انت مسؤولين من موضوع التستر يعني لازم يكون فيهم واحد مشرت واحد منهم عامل شورت فانا لازم اتخذ انه بهذول كلياتهم اجرب اروح اقيسهم كلهم واجرب مين اللي عامل المصيبه ومين اللي مش عامل المصيبه اول خطوه انا بروح مباشره اقرب اشي على يمين اللي هي المكثف وهذا الاي سي اذا الاي سي اعطاني هون ارضي وهون اعطاني قراءه معناته انا ما بتهم هذا الاي سي هذا الاي سي غير متهم لكن اذا اعطاني هذا الاي سي هون هون بزر وهون بزر معناته هون متهم هو هذا الأي سي نفسه تمام طيب مثل ما تشايفين هون الخمسة فولت وبتروح مباشر على هذا الأي سي وعلى هذا المكثف هذا المكثف لازم نقيسه إذا كان عامل بزر مع الأرضي فمعناها متهمه مباشر بالمشكلة تمام لاحظوا عندي بزر كمان بزر هون بزر وهون بزر فانا هلا متهمين متهم هذا الاي مباشره طبعا انا لازم اني ارفعه واقيس تحته قبل اني احمي وافك هذا الاي سي لازم اعرف شو في تحته ما في تحته الا قاعده السم وعلى بالثاني الثاني موجود الاي سي السي بي يو والرام والذاكره طبعا الحراره عندي كانت على 320 زادت هاد 330 هيك ارتفع معي الاي سي بروح بحطه بمكان امن بس قبل كل شيء بدي احفظ نقطه النوت باد شايفينها بعد ما تاكدنا شباب وشلنا الاي سي فلازم احنا نروح نقيس ممانعه تحت الاي سي اللي رفعناه شايفين او على نفس المكثف المكثف لازم نروح نقيسه مباشره يعني نشوف شو قصته اذا انه مشرد بيكون منه هلا احنا عم نقيس ما عندي أنا حاطط على وضع البزر، ملاحظين ما عندي صوت، هذا الصوت هيك، لكن هون ما عندي صوت، الأمور بخير، معناته المكثف أموره طيبة. خليني أقيس ممانعة بحط الأحمر على أي أرضي بالبورد وبروح بقيس هذا الجنب أرضي وهذا الجنب مش أرضي، هون أرضي وهون مش أرضي، بس عم بيعطيني عن الطرفين أرضي، ليش؟ لأنه المسار كله عليه مشكلة، فأنا لازم أتأكد طالما رفعنا الآي سي ولقينا إنه المكثف فحصناه عن طريق إنه على وضع البزر هيك وما طلع معنا صوت. شايفين طلع معي صوت خليني ارفع المكثف واتأكد ان المكثف هو المسبب ولا, ولا قطعة ثانية اللي مسببه طبعا درجة الحرارة على 335، رفعنا المكثف، بدنا نروح نقيس تحت المكثف، يعني بدنا نعرف وين الممانعة ووين القراءة، كيف بنقيس؟ بنروح على وضع على الممانعة، بنحط الأحمر على أي أرضي وبنقيس على النقطتين نفسهم، عندي أرضي هون وهون عندي أرضي، معلش خليني أصفي، هاي النقطة عندي أرضي وهاي النقطة كمان أرضي، طيب، شو بدنا نساوي؟ بدنا نروح نرجع المكثف مكانه لأنه ما له أي علاقة، شايفين لما بيكون المسار عامل شورت شلون بصير؟ بصير كل المكونات تعطيك بذر واحيانا اللي بتعطيك بذر مش بتكون ما بتكون هي السبب يعني بس المسار كله مشرد لانه المسار مشرد انت مضطر انك تشيل وترفع لحتى تتاكد من من فحصك ومن شغلك بدك ترفع المكون وتقيس تحته وتود ترجه لحتى تكون متاكد 100% انه القياس صحيح وما عندك شورت غير بهذا المكان هيك رجعنا المكثف وراح نرجع نفس الاي سي ليش بدنا نرجع الاي سي لانه ما فك معنا الشورت يعني ما له اي سق ما له اي علاقه لاحظوا أرضية تابعة مثل اللي مشابلا اللي بتحس الاي سي مشابلا هيك نقطة النوتش باد وراح نرجع نفس الاي سي اللي رفعناه وننتقل للمرحلة الثانية لاحظوا الاي سي كيف رح يركز البيوت بعد مكانه مثل ما شفته شباب انا فكيت هذا هذا المكثف وتأكدت رحت تقصد تحته كمان ورديت فكيت هذا الاي سي وقصد تحته كمان نفس الاشي ما في مشكلة لازم اتبع ما بعد هذول المكثف وما بعد هاي الاي سي لو قلبنا البورد برد راح انه في عندك هون صاجة لاحظ هاي الصاجة هاي الصاجة بدك ترفعها كمان وتتأكد من الوضع اللي تمام خلينا نفك ونتأكد سوا بنحط فليكس عشان يطرى المكان اكثر درجه الحراره 340 يعني وكانه شغالة الاي سي شباب يعني ما في شيء ترق نهائيا خلص بس شفت انه عم تفك الصاجه الان بدي اتاكد من العنصر اللي عامل شورت بنروح على المخطط مباشره بدنا نبلش مباشره من هي النقطه عرفنا انه اتصالها صاري. مع هي النقطه بنرجع نتاكد من النقطه الثانيه اللي هي موجوده هون لاحظوا معي هذا الاي سي متهم وهذا الاي سي متهم وهذا وهي المقاومه وهذا المكثف كمان متهمين هذول المتهمين مبدئيا اللي عاملين شورت بالخمسة 5 فولت تمام لانه تاكدنا من صلاه على الحبيب من اللي النقطه من المكثف هذا اللي موجود هون من هذا المكثف وهي النقطه تاكدنا من الاي سي كمان مش منه فلذلك رح نروح نكمل شغلنا على هذا المكان مشان نتاكد مين اللي عامل المشكله بالضبط تمام لو اجينا لهون ورجعنا فتحنا الموضوع مشان نتاكد مين هاي المقاومه وهذا الاي سي اللي متهم وهذا الاي سي خلينا واحد منهم اللي متهم. مين اللي متهم كبدايه انا بدي اروح اقيس على وضع البزر عشان اعرف مين اللي عامل شورت ومين اللي مش عامل شورت المقاومه راح عليها مباشر معلش انا لسه ما وصلت على المقاومه هون في عندي شورت لا ما عندي شورت هون ما عندي شورت هون هون عندي شورت هون ما عندي شورت وهون عندي شورت ممكن تكون على التوازي لكن خليني اتاكد اشوف ايش هذا اللي منفوخ عندي، معلش خليني اكبر اشوف هذا الاي سي ليش نافخ وليش هيك شكله، لاحظوا الاي سي كيف منفوخ، خلص عرفنا وين المشكله وعرفنا طيب انا متاكد اذا برفع هذا الاي سي رح يفك الشورت عندي، ليش؟ لانه لاحظوا شباب كيف عامل نفخه الاي سي نفخ كيف منفوخ كيف مش عارف يعني متعرض لسحقه كهرباء، متعرض لأشي مش عارف، لكن رح نشوف شو هي المشكله بالزيد. ونرفع هذا الاي سي لاحظوا الاي سي نفسه تالف طيب خلينا نشوف كيف بدنا نرفعه طبعا هذا الاي سي ما اتوقع انه له علاقة بالشحن او منظم او كذا لكن خلينا نتأكد لاحظوا نقطة النوتشباد صايرة على اليمين من تحت 340 درجة الحرارة، طبعا دائما أنا بشتغل على أقل درجة حرارة، لكن كأنه محمي، ارتفع الآي سي، هذا كأنه ترانزستور مش مش آي سي، لازم نبحث عنه ونشوف البديل. خليني أتوجه بأي جهاز بقدر ألاقي هذا الآي سي، لكن ما أتوقع إنه يعني إنه هو هذا ترانزستور، أتوقع إنه مسؤول عن خفض قيمة الفولت للبطارية، هذا ترانزستور. الناس بتقول لي ليش ما بتنظف الفورشاية لا بنظف الفورشاية وبنظف عادي الفورشاية شو بيجي قدامي بنظف بس الافضل الفورشاية كونكتر ما بنظف فيها الفورشاية لانه الاسنان تبع الفورشاية بتفوت بالكونكتر بتعلق وبتقوم بتسحب بيني فالقطنة افضل عادي يعني هي مش شغلة انه ليش كذا وليش كذا كله بصير خليني اروح اشوف هل ما زال عندي الشورت؟ طبعا احنا كنا نقيس على وضع البزر ونلاقي أن شورت بالمكثف اللي موجود جنب الاي سي، وين جنب الاي سي هذا تمام؟ هذا، الان اذا راح من عندي الشورت بتكون بتكون الامور بخير، خلينا نتاكد هسه مو معنا انا ما نقيس، لاحظوا ما عندي شورت، راح طيب هون؟ هون في شورت لانه هون الارض اجباري وهون الخط فتح. ما في عندي شورت، طيب خليني اجرب الجهاز بدون هذا المكون، ممكن الجهاز ما يشحن لكن الشورت راح، انا متاكد انه راح لانه ال طبعا احنا منركب كل الوصلات. اخر اشي البطارية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اه هيك ركبنا البطارية. ومنروح منجيب شاحن. ااا اه ما بعرف اذا مبين عليكم. طبعا الجهاز هيك شحن. رح اكبر الصورة. الجهاز شحن. تمام. لكن بدنا نشوفه بيطلع ولا لا? كم ساحب? ساحب 2 اه اثنين امبير بالضبط شايفين? شوفوا كيف. هاي الجهاز صار يشحن مية بالمية وبدون اي مشاكل. خليني ارجع اجرب. بسم الله خلينا نرجع نبحث عن هذا المكون ونشوف شو البديل كيف بدنا نبدله ونحطه طبعا ما بصير احنا رفعناه خلص انسى الموضوع لا لازم نرجع نتأكد منه تمام نبدله واكيد له وظيفة موجودة لكن خلاص بالنسبة للشورت نحلت امور الشورت والجهاز عم عن بشحن عندي تمام 100% لاحظوا عندي الجهاز عم عن بشحن شايفين وساحب عندي 2 امبير يعني امور السحب طبيعي جدا جدا كنا لما نحطه بالكهرباء يعمل ريستارت فورا التستار فورا يعمل ريستارت والجهاز كان يعني يعتبر فاصل باور لانه الجهاز مش شغال لا في كهرباء البطارية ما فيها كهرباء والجهاز مش راضي ياخذ كهرباء فورا بيفصل وكأنه واقع بماء وكأنه فيه شورت بكل الدوائر تمام بس طالما احنا خلصنا من هذا الموضوع بتمنى انه تدعمونا طبعا انا مش راح اكبه للآي سي لا لا انا راح ابحث عنه بس ما بدي اطول الفيديو ابحث عنه وأحط بديل لهذا الآي سي اللي موجود معي تمام أه بتمنى الدعم وشكرا لكم هاي صار 2 بالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته